Има едно място в България, където почти всички възрастни хора са осъдени или срещу тях се водят дела. Вижте къде. Сега в разследване. Вече 20 години в района на Петрич масово се отглежда и търгува с канабис. Известен още като марихуана или просто трева. Заради отглеждането на наркотика към днешна дата около 70% от възрастните хора тук са осъдени. Но условно, тъй като няма съдя, който да вкара в затвора хора на по 70-80 години. И естествено местните продължават. Преди 8 години екипът ни бе там и разкри аферата. Ето репортажа, излъчен през 2003 година. Във всяка къща в 20-те Петрички села може да бъде открит най-малко по 10 кг. сушен канабис. Това показа проверка на екип на Нова телевизия. Жителите на региона, повечето над 65 годишни, отглеждат растенията направо в дворовете си. Като един от най-големите производители, полицията уличи местния свещеник. В неговата къща бяха открити около 30 кг. сушена трева. Само при днешната си акция полицаите изеха над 100 кг. канабис. Между 20 и 30 килограма марихуана откриват всеки ден в къщите на възрастните хора полицайите от отдел наркотици. Незаконната дейност се е превърнала в основен поминък на местните жители. В региона около Петрич се един от най-големите производители и най-качествения канабис се произвежда тук. Където и да сме ходили няма къща, където да има по-малко от 10 килограма канабис предприемчивите баби получават между 150 и 200 лева за килограм от прекопачите. Повечето знаят, че това е незаконно, но се оправдават с безпаричието. В местното следствие са заведени десетки дела срещу беловласите наркотрафиканти. И дойде втората полиция и от Амока, стъпчая тук на един найлон и Ана Казавов и ни Виж какво! Не да не нас и да не запалят. Вижте, ние нема също да си купуваме а аз я съ, я съм сам прияло сметка, кой ще го пуши, защото ме правя съм и ако има колко вземе дани кой лев, да си купа лекарство за друго ще ти купом. Но е друго не би трябвало. Местният поп не изоставя миряните в това тяхно начинание. Той е сред най-големите производители на наркотика. Това е част от поредната реколта на попа на село Кладенци. Ето там той суши своята стока, след което я продава на диларите. Под кукуресавами ни... Като тебе ни млади мучета, електрички, електрички. Фанат на владицата и нищо повече. Вината си е, щом съм се фанал на Айдамаци по Презама. Големите пари от тревата изкарват дилърите. Те продават стоката 10 пъти по-скъпо, отколкото я купуват от старците. А всеки дневните акции на полицаите не стряскат производителите. На тази възраст нито да ги арестуваш, нито да ги съдиш. Така разсъждават служителите на реда. Осем години по-късно се върнахме тук, за да видим, продължават ли беловластите трафиканти незаконната си дейност. Макар да знаехме от свои източници, че това е така. Но срещнахме промяна. В тактиката. Опитахме в няколко села, като случайни купувачи, да се снабдим с качествена трева. Оказа се, че са по-предпазливи и ни обясниха, че вече се купува само през човек. А тук тревата я наричат, освен канабис, биле. Това, не река, не е Е, няма, да, никой така. Тук никой не гледа, тук излоги, тук излоги, тук излоги, тук излоги, никой не се излоги. Е Само па трябва некои и етапи да ти даде неку... някой. Е. <сък> Здравсваме. Абе, търсиме ме биле нещо да купя малко. На центъра. А, на център. Вървиш се нагоре да и да срещнеш на широкоме. И там, и крашмар, че всички са стаи. Не те, ела насам.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 Казах ми, да си... Е, всеки гледал. А, да. Полицията също наблюдава по-голяма дискретност при отглеждането на канабиса. Определено промяна има. Резултатите на полиция, съд и прокуратура считам, че са дали нужния резултат и към момента а, се наблюдава ам, Една така дискретност при отглеждането на канабис. крият се вече. Крият се, самия канабис се засява вече на трудно достъпни места, които а, нямат директна връзка с а, Хората, кои, които, го които го засяват, да. И а, в тази връзка става все по-трудна работата на полицията по документиране на това престъпление. Въпреки предпазливостта, 8 години по-късно, само при обиска на две къщи на възрастни хора, и в двете намерихме голямо количество скрит, сушен и качествен канабис. При първото претърсване, заедно с полицаите, открихме близо килограм, изключително качествена трева, разделена на пакети. По-добре, да а ти си да се излажеш от типа, каква ти дава деца? А! Много валидна. Къде е този канал? Този канал е за какво вие? За мен лично си. За вас лично Ето, те... да ви кажа. Вие, вие пускате. Ето, канавис. точно там към черешата, Изникнаха, едно коренче изникна. Кака? И цяло лято си беше там. там и Минават си корена, горена, долу, минават. Ама вие ли го питате? А, аз, аз не го пуша. Аз съм какво от всичко болна съм. И пушите канабис, за е. И, и даже си турам в чайчето. Добре, защо момент да ви питам? Там в кофата имаше пликчета. На пише 100 грама, на друго пише 200 грама. Аз да си го И Иначе аз 100? в чайчето винаги си слагам. Ама добре, защо трябва да пише 100, 200, 300 грама и прочее. Аз никой нищо не познавам, не такова, че не съм ми продавала. Вервете, деца. Канабис от Ева. А още канабис. И тук има. Къде има? А и тук се упажа, има. Къде има? И има. Какви са тия наркотици в вашата къща? На развасовки, на да грамажи. Бог <същи> като. жена ви ли е вино? Она е Моля? Она е вино, виновна. Тя е виновна? Вие не сте знаят? Не. Е, що не сте казали на жена, на жена ви да не са занимавал стиралите? Да. Колко пъти я сега казвам сега заклопсувам? Казава ли тя и много пъти? Колко пъти им съм казвал? Аз до сега такова нещо не съм... Ема вие знаете, кои не... кой съдалите от къщата? Като знаете къде го държи? Дай се, стига повече. Ще отидете в затвор, не ли знаете? Ами, Такава, такъв е закон. ами... Такъв е закона. Такъв не е закона. Ами едно кило, едно кило сушен канабис. Е доста. Е, това не е, е едно кило. Не може да кажа, че е едно кило. е? вие знаете колко. вие ви знаете колко. Я знам колко. Колко е? Мъжът ви казва, че задавна ви казва казвал да го правите това нещо. цяло лето това ми го е говорил. Моля? Име, да, да се за пара, да. Та, пите. Какво казате? Оооооооо и шамари са... е да ли са гарита? За това работо. За да раво. Не, никога не ми разрешават. Даже винаги ми се виждате. Добре, а писа, какво? Вие се оказате пред престъпници. И за нашото. Престъпници с мен. информация, че в тази къща, тези конкретно лица, държат се разпространени наркотици. Намерихте близо кило. Намерихме близо килограм а, сух. Канабис? но не. Канабис. Канабис. Чай, чай ти правила от канабис. Вие чували сте някой да си правил чай от канабис? Не. не, не <същи> Аз чух, че половината хора в тези села са присъди някак. Повече от половината. Повече от, от половината са обсъждани. В 20 села. Ами, почти всички села от а, община Петрич. Бих ги <същи> Ничко... Би, да, е Би, е Резултатът от тази проверка и от тревата, която жената обясни, че пие като чай. Полевия наркотест показва висококачествен канабис. Очевидно, приготвен от възрастната жена за продажба, Ето вижте, на какви пакети... С грамажи. 200 грама. Още 200 грама. 100 грама. 100 грама и този също 200. Това прави 700 грама канабис, чист, който тук в Петрич. Трува около 4000 лева килограма. В София, на пазара на Дребно, е около 20 000. В друга къща, в село Ключ, пък полицайите намериха този хиперкачествен канабис. 9 килограма. Сушен. А? Добър ден! Добре. Какво става сега? Фанаха ви тук с канабис? Да. Ние, Та, го, ние го видяхме много хубаво беше. Първо качество. Аз така, че не и такова. по-големите институции, там знаят, понеже взимат го. Не го отглеждаме само. Зако се явя някой, понеже разправа, че има некои скопът, Продават. Да, понякой, да, като за лекарства, за... Сега ще ви съдат? А? и ми, и да не обесат това. Ще гледате? Да. Ето, имам нужда а, за лечение, за лечение. Mm -hmm. Да. Аз сме съеднавам многодетно многодетно семейство, много члено семейство, три години какви. Два мерца да си имате? Гледам. БМВ? тук. Има и още ако дойдат. бмв на това на момче. На моето момче, другото. Камионче си имате? Добре сте. И аз изглупвех тази година, взимах пече с корена, нали, като ушки, че Защо ви съдат? Абе ако искат да му обесат, бе, аз съм си осъден от Бога. Знаете ли, че е аз съм го чул по телевизията, нали, че обаче се произвеждат. Лошите неща ги слушаме, ако не сме ги виждали, ние ги слушаме. Обаче произвеждат. Е, опитавахме се да, да направим това, ама не ни било никаква късмет, някъде съм били тука и виждате други ковши, които гледат. Аз слушам че всичко живо се отглежда. ми борба за живот ме муче. да. Гледат бе борба за живот. Кой ти даде? Висъя не го знам, но то, що ме заял, яното глежда предполагам. Така, предполагам. Не съм видял по понеже аз нямам видимо заседа. И той е произвърз? Да. Тъй като при първо залабяне съдът налага само условна присъда, за да не влязат в затвора при второ провинение, местните имат тактика, когато в думата им отново е намерена трева. Наскоро имаше случай с милицес прекор Бика от едно от Петричките села, което... А, като а, му задават въпроса на кой принадлежи а, канабиса, който колегите намират в а, неговото жилище, започва да прави сметка. А, сина има присъда, дъщерята има, мама и тя има, бе, пишите го на мен. <съща> нали? да, се получава. Да, да. така се получа де факто. Наред с стотиците заловени старти, които отглеждат и продават канабис. Наскоро полицията залови с голямо количество от сушения наркотик и един от кметовете тук. А що се отнася до местния свещеник, който ви показахме в репортажа от преди 8 години, когато бе хванат с най-голямо количество канабис и който тогава се разкая пред камерата ми. Оказа се, от тогава е заловен още 4 пъти с големи количества трева. Последният път полицайите го хващат с наркотика на доста необичайно място. Канабисът е намерен как се суши в банарията на църквата. Нали... Няма какво да коментираме моралните устои на този свещеник, нали, божи човек. Така, 8 години по-късно посетихме отново отец Кирил. Оказа се, че в момента е под домашен арест и вместо в църквата, ако поискат, миряните ходят в дума му за обради. Какво, обчете, приятел? Виждавате, познавате се. Здравей. Защо се заключваш? Преди 7 години взех от теб интервю. Вижеко, разкарайте се, къде ви е ти тогава да, каза, че се е обърнал, че повече няма да гледаш канабис. И те хванаха още три пъти след това. Махна се. Сега си под домашен арест. се. да попе. Макъвай, така начало с духовния си пастир. 70% от беловластите хора тук са с присъди. За отглеждане и притежание на забранената стока, за която тук прекупвачите плащат по 4000 лева. Съдейки обаче по стандарта им на живот, се усъмнихме, действително ли те са истинските извършители на престъплението? И дали не поемат вината за извършеното от техни синове и внуци? Синове и внуци масово безработни, но с очевидно по-хубави къщи и коли от среден клас и нагоре. Потвърдили се предположението ни. След рекламите, след минути преследване. Ще видите и нощна полицейска акция срещу дошли в района Коповачи. Сега в момента е на, е на кресна. Нека да го спрът на хамчето и да го задържат, лицето кара наркотици. Клодийски пасад стар. Преди малко в разследване ви показахме как масово възрастните хора от Петеричките села отглеждат и съхраняват канабис. И по тази причина около 70% от тях са условни присъди, а пък местният поп под домашен арест заради поредното си залавяне с голямо количество от наркотика. Съдейки по стандарти им на живот и доста по-добрият на техните синове и внуци, обаче се запитахме, дали те просто не поемат отговорността за действията на своите наследници? Наследници, които масово са безработни, но пък демонстрират по-добър начин на живот. Причината да поемат отговорност е, че почти няма съд, който да даде ефективна присъда на човек над 70 години. Преди малко ви показахме един такъв, с намерени в дома му 7 кг. висококачествен канабис. Човек признал на полицията, че той отгледал и сушил наркотика. Очудихме се обаче, как този неподвижен стар човек е успял да извърши тази макар и незаконна, все пак тежка селстостопанска дейност. Ах, Добре, вие как с това този канабикс те го работи? Виж сега, ако ти кажам, че нали, по пътища, то не се работи, човек. Абе дай, не сади го до водичка, нека и това става като боза. Предположението ни за поемане на вина от старите хора потвърдиха и от полицията. Истината е такава, че а, старите хора не отглеждат и не засяват канабиса. Те поемат вината с цел да се измести субекта на инкриминираното деяние. Нали, те поемат вина за свои а, синове. А, внуци, синове и дъщери. Така. Това е и да, да, среди възрастните хора, поемат вината. Ами, а, по принцип, а, към тях а, съда е по-благосклонен. Им дава условни присъди, вместо ефективни. Да, да, това е факт. Елементарната справка в нашата полицейска статистика ще може да се направи извод, че се задържат лица от всякакви възрастови групи, и млади и стари Добре, и така нататък. Но факт е, факт е че е, имотите къщите, прилежащите постройки са собственост именно на възрастните хора, които предпочитат да взимат, да взимат вината. Ще в голяма част от случаите вината поемат старите хора, се потвърди и от следващите кадри, които ще ви покажем. При оперативна разработка на полицията от Повдис и България в град, бе засечена предстояща сделка. Мъж от град Стамбулийски, повиско трябваше да дойде и да купи един килограм стока от сук, отмете мъж на средна възраст. Екипът ни се включи в среднощната акция. Сделката трябва, че да бъде извършена извъннателено място. Знаех месец каква кола е купувачът. В последният момент обаче клиент и купувач го промениха и се наложи с полицията да преследваме за купилият наркотика. Сад в момента е на, е на кресна. Нека да го спрът на хамчето и да го задържат. Лицето кара наркотици. Клодийски пасат стар. 90-100 се движи. Да. Отминава разходно за черта. Лицето е само вътре, кара наркотици, задържате го с белезници. Ние сме на Сандански. Ускорява кара бързо в дефилето. Старям последен завой преди ханчета. Спират го, спират го, спират. А? Спират. няма се косиш братос, а килото е важно да му е палец. В крайна сметка купувачът бе задържан. Призна пред камерата ни за сделката и посочи къде е тайникът, в който крие канабиса. Трива. Какво каза? Трива. Трива. Колко килограма? Не знам, не е Не знаеш колко е? Да. А защо от тук идваш да взимаш? а не от някъде другаде? И от тук що търпе е ефтина? Колко я купите? 700 лева дадох. Сигурно има 400 грама. Не става въпрос за продаване. А за какво става въпрос? Пуша. Пушаш? Да. И ти много пушиш. Господин. Поколно човешки си говорим сега. Задавам ти обикновени въпроси от 500 г. Гравим си много. Отсяда до. до лятото. До лятото? А колко върви там в поводи, примерно? Колко не знам, сигурно 1500, не знам. А ти друг път ли си тук? Да. Значи го познаваш този човек, така ли? Не, не го познавам. Зн... Нямам някакви отношения с него. Ето след като си купуваш от него, го познаваш, колко пъти си купувал от него? Два пъти. Два пъти само. Това ми е трети пъти. Значи, три пъти стават. И винаги ли по толкова си взимал или по повече? Не, дойзва тързва... по-малко. Да, да, да. Като гледам, 50 е да км. Да го запращаме, желая ли? Не, електронно вземате ли 100 км? Това, е, това е, Тя Това е. това, това е, защото померът ми се открие всичко не е. Не, а, Даш, може, не трябва, не, да, не е. Килои, нещо трябва да е 50 100 е. да, е. да, е. сме... Ние сме спрели от на нова телевизия ни казваме, че според тебе това е. Аз казва, че са 700 г Преди малко се оказа, че е килограм. Аз 400-500 си очаквах, да. 400-500 си очаквах? Да. И си платил само 700? Да. А в плоди колко върви? Тол килограм, колко ще върви този килограм? Осигурно 2200 2500? Не е ли малко? Защото все пак е килограм. Не, да 4500... Това е сигурно три хиляди ляя. Три хиляди ляя. Един килограм, това е бестен нали? три е А, този човек? Кафе. Защото ние знаем, ама да те питаме и те. Познаваш ли го? Как се казваш? Малко има Кръстя. сега. Кръсто. Кръсто се казва, да. Добре. И от него си купало колко пъти? Това е трети път. Това е трети път. Кога ли е тръвата? Да, да хубав. е хубаво. Не, не съм взимал от една година. Да, да има, е, но пъти е хубаво, така ли? Да. На сутринта полицията арестува и продавача. Освен другите доказателства, купувачът ще го посочи. Въпреки това, очевидно опитният в темата канабис сместен отрече всичко. За да се арестуват има някаква причина, нали така? Прав ли си? Не си прав. Е, за... <рък> а т.е. тебе за какво сте арестували? Не знам. Се пак са дошли при тебе с някакво основание. Какво ти казваш? Не знам, не, не знам нищо. Намериха ли в къщата нещо? Не. Пари, голяма сума не. трева? Не. Дворот ти? Не. не си продавал вчера трева. Не, не си търгувал никога. Не си а, я а не. никога. Не. 100%. 100%. Значи си виновен. Да. Колко струва според тебе? Ако ти не си търговал, колко струва според теб тревата тук в региона? Нищо не мога да. Нищо не знаеш? Не. Само тази година полицията тук е хванала 5,5 тона зелен канабис. 500 кг. полусух, 120 кг. сух, първо качество. За сравнение, килограмът сух в София на пазара на Дребно струва около 20 000 лева. В чужбина три пъти повече. Индустрията канабис тук върви вече 20 години. И макар полицията да залави огромни количества, присъдите са условни. А престъпниците излиза виза да у вас и старте.